السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناه قناتكم كورسات اونلاين النهارده درس جميل من البدايه حتى النهايه هنقوم النهارده بتوضيح درس بسيط ازاي هن يعني هنصمم تحرك او نفسك من المواقع يعني مصيبه انك لو هتحرم نفسك من الموقع ده هذا أداء الكتروني حرفيا جميل جدا وشرح علي ملفاتك على البي دي وعمل دروس وشروحات كمدرس مثلا عايز يشرح عايز يشرح على, علي علي حاجة عندي علي الكمبيوتر وعايز اشرحها لعندي مجموعة من الطلبة والتلاميذ عايز اشرحها مثلا كتاب عندي بي دي اف على الحافظه على الـ على الكمبيوتر عندي وعايز مثلا ايه اشرحها على الـ مع الـ مع الطلاب في آه عن طريق عن طريق جهاز اسمه آه عرض الشاشة والكلام ده آه فالنهارده هيكون معانا آه في هذه الحلقة أداة جميلة جدا. ازاي هنشرح الموضوع ده بكل تفصيل بطريقة طريقة ده بسيطة جدا جدا جدا وبسهولة وبس، يلا نبتدي الشرح يلا بينا، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قبل ما نبتدي الشرح ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وياريت تفعلوا علامة الجرس علشان لسه في فيديوهات. ضرب نار وولاحة دمار، يلا ندخل يلا، أول حاجة هندخل على... على الموقع ده لوجو في أسفل الخانة في أسفل الوصف، هتلاقي مجموعة من البرنامج برنامج بويز و وبرو. والبرو يعني ال... يعني برنامج بتشتريه نسخة مدفوعة وفري بنسخة غير مدفوعة. آه بالنسخه المجانيه او نسخه الفري اثنين آه آه فيها اثنين خاصيه آه خص آه فيها ممكن شوت آه آه سكرين شوت تولز بتعمل تصوير للشاشه سكرين شوت و في ممكن بتعمل آه فيها اداه بان او ارس تمام في الادوات دي بتستخدمها تمام نستخدم الطريقه المجانيه زي ما احنا متعودين في هذه بالحلقه في هذه القناه بناخد كل حاجه مجانيه 100% فمنزل الاداب بكل سهوله وبكل يسر على بطريقه سريعه جدا هندوس على الفولدر وهندوس عادي بكل طريقه بكل سهوله على البروجرام وادي بينزل معانا ادي اداه بسيطه جدا بينزل معانا بكل سهوله وبكل يس تمام اداه جميله جدا خفيفه زي ما احنا شايفين نزل البرنامج او الاداه ده بكل, بكل بكل بكل نزل معانا البرنامج بيتم حاليا فتحه هنفعل دلوقتي بطريقة اللغة الإنجليزية واللغات الكثيرة زي ما هي ظاهرة قدامنا وجميع اللغات ما اللغة العربية هنشوف اللغة الإنجليزية اللي سهلة معانا لكل العرب نضغط عليها أوكي هنا بيقولك إنها ستارتنج ويندوز لوجين وبعد كده هيكون. وبعد كده ندوس على موافقه الشروط دي اللي يقولك ان لازم كذا وكذا وكذا البرنامج وملهاش اي لازمه للقراية ندوس على نكست فادي ده مكان لحفظ البرنامج هيكون في بروجرام فايل تمام هندوس عليها نكست هنا الاسم بتاع الفولدر تمام هندوس عليها نكست ثم انستول وبعد كده ننتظر حتى يتم فتح البرنامج برنامج جميل جدا بسيط جدا زي ما احنا شايفين ممكن بتعمل من خلاله صبورة صبورة الكترونية بتشرح فيها المنهج او بتشرح فيها الكتاب او بتشرح فيها المذكرة بتاخدها اسكان او بتعملها اسكان على الكمبيوتر وتحطها على فلاشة وبتقدر تشرح المنهج أو تشرح الكتاب بطريقة بسيطة وسهله وجميلة حتى لو نسيت المنهج أو نسيت أي حاجة بتقدر تسترجع المنهج في دقيقة واحدة في مكان الحبز أو وفي كل دقيقة وفي كل وقت تقدر تحفظ الملف وبتشرح على الملف ده عن طريق هذا الأداة بتحدد برضو تكتب حاجات برضو ممكن بتحدد بتشرح بالتفصيل وبتشرح بالتدقيق بدل الألم والألم البارد وكلام ده لا دلوقتي بالصيغة دية بتقدر بتعمل بطريقة سهلة وبسيطة شرح بسيط جدا لتوضيحي للمنهج بدون الحاجه لفتح الكتاب او تستلم الكتاب او تجيب كل شويه الكتاب وتشرح من عليه لا ده انت ممكن تعمله او تنزله من انترنت الكتاب وتشرحه من خلال هذه الطريقه الجميله والبسيطه فبيتم دلوقتي بيعمل فينيشن <تصفيق> <تصفيق> انستليشن تهليت كده واحنا منتظرين نعمل لايك وشير سكلايب بسرعة قبل ما نخلص ويلا بينا وادي بيتم التسطيبها والعدادات بتاعتها بتنزل تمام ادي اهو ممكن بتشتري الطريقه مجانيه او ممكن تكتبها وممكن برضو تعمل ستارت فري تري تمام هنا الكود بتاعها مثلا لو في خصم او حاجه عليها ممكن بتعرف تعملها ادي تم فتح الأداة موجودة عندي هنا أول حاجة ممكن الأداة الأول ده تمام هنا ممكن بتحرك السايز تمام زي ما احنا شايفين ممكن ده بالطريقة دي ممكن تعمل كده كتابة على الجهاز تمام زي ما احنا شايفين. وبرضو الأداة التانية برضو دي ممكن بتمسح تمام وبتخطط تكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تمام دي الميزة بتاعتها لو الشاشة بتاعتك تاتش ممكن تقدر تستخدمها بدقة عليها. ودية بتسترجع اخر حاجة بتعملها ودي ممكن يعني بتزلل الحاجات بتزلل حاجة ممكن بتكبر الفونت بتاعها تمام زي ما احنا شايفين بتزلل زي ما احنا عايزين تمام بتمسح الحاجة اللي احنا مش عايزينها بس كده هنا دقه او تصغير وتكبير الخط هنا مسح كل حاجة الموجودة على الشاشة هنا ممكن هنا برضو هنا دي مش متفعله في الطريقة المجانية هنا ممكن بتقلب الشاشة دي كلها سودة زي ما احنا شايفين وبتكتب ايه الحاجة اللي احنا عايزينها تمام هنا ممكن تعمل سكرين شوت على هذه ال على السكرين شوت للبرنامج أو للصفحة اللي احنا عايزينها تمام هنا بتكتب أوتبوت أو تمام هنا ممكن بتعمل أوتبوت للبرنامج هنا بتختار نوع الخط اللي احنا عايزينها هنا بتصغر وبتكبر الشريط زي ما احنا عايزين. الاداه دي دي ممكن بتعملها بتنقل المكان زي ما احنا شايفين برضو هنا تظهر كل حاجه مسح هنا تمام بس اداه صغيره جدا جدا جدا تقدر بتشرح بكل تفصيل وكل اداه يعني مثلا تكتب مثلا هنا فور ممكن تظلل تزلل اني الخط خالص تمام زي فري اسم الموقع مثلا عايزين نحدده جميل جدا لما بيكون مثلا الشاشه بتاعتك اه تاتش اه جميله جدا تعرف تستخدم البرنامج ده بطريقه جميله جدا بطريقه سهله وبسيطه جدا يعني بدل ما تكتب كده بالخط ده لا بتكتب باصبعك وبتكتب أي حاجة زي ما أنت عايز وبتكون سريع في وباحتراف كمان لما تلاقيها سكرين شوت تمسح كل حاجة موجود أو ترميها في سلة المحذوفات كل ما هو <hesitation> بس كده عايزين نلغي الأداة دي وعايزين نحذفها هندوس عليها هندوس على دي وبعد كده ندوس على على شريط المهام. تمام وتكتب بار وهندوس عليها كليك يمين عشان نلغي الاداه هنا بيدور يقول لك عليها دايت بروجرا بيتر معاك البرنامج بس كده يا ريت لو عجبكم الشرح وعجبكم القناه يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه ورجاء كتير توصلوا الفيديو ده لالف لايك علشان خاطر آه لسه في فيديوهات ضرب نار محضرها إن شاء الله بكرة هنكون في إزاي آه نصمم خرائط آه خرائط ذهنية اللي بتكون في آه في الكتب وفي في الكتب وبرضو في المذكرات اللي بنلاقيها خريطة خريطة, خريطة السريان والحاجات دي اللي ما يعرفهاش بكرة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنشرحها. هو استنونا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله حلقة جديدة معكم محمود من قناة كورسات أونلاين مع كرسي جديد مع دورة تدريبية جديدة وشكرا وإلى اللقاء وال...